هوي رحمة الله الله هو حضرتك فاضي ايوه يا سلام مع... انا بس كنت عايز اسالك سؤال امم اتفضلي ااا آه... عايزه الاجابه يعني هسالك سؤال لو احنا معانا تسع برتقانات معانا تسع برتقانات وخدنا كام الاول يعني على يعني سؤال عادي يعني تسعة معنا معانا برتقانات وخدنا تلاتة كويس هيبقى معانا تسع برتقانات وخدنا تلاتة خدنا تلاتة معانا كام؟ معانا ستة طيب نعيد تاني؟ لا معانا تسع برتقانات أنا كده حليت يعني لا لسه في نفس السؤال معانا برتقانات أنا عرفت خدنا تلاتة هيبقى معانا كام؟ ايه؟ نفس الاجابه تانى بتتكرر هى تسع برطوانات ده بتعصب ليه ما <تصفيق> هو احنا الاجابه معروفه يعنى ده سؤال عالى عالى شكرا. شكرا. شكرا شكرا شكرا شكرا